السلام عليكم متابعينا فركنا فلك مشهور مقطع جديد اليوم يا جماعه عندنا الحلقه الثانيه من هذا الاستكمل كولكشن طبعا يا جماعه اعذروني سحبت على السلسله ثلاثه شهور كامله فاليوم هذه هي الحلقه الثانيه قبل ما نبدا مثل الكلام، لو كنت تسمع الكلام نشوفك في هذه الجزئيه الجزئيه هذه اضغط عليها في المقطع هذه الجزئيه المقطع عشان لو انت تسمع الكلام المهم مع الفيديو هذا اللي هو هذا الفيديو هذا الفيديو مترجم بالعربي راهو لو متعرفوش خليني أوريكم كيف تترجموا هذا بالعربي هيا أوريكم. أوكي زي ما تشوفون يا جماعة هذا هو الفيديو أكثر لابد أحكي في المستيقن لأول مترجم في كلمة مترجم ريتو كله اللي عليك أنك أنت تتخلش بالفيديو هذا هو شوفي ترتيقاتي هذين عم أردت نقاطي تلاقي كلمة اسمها الترجمة أضغط الترجمة طبعا الإنجليزي ما ترجمت هاش ترجمة حق أضغط الع... على العربية هنا هنا هنا عريتو أخذي كنتكو عريتو الترجمة العربي وعن أسمع يا الفيديو اللي إنتم تفرجوا عليه مترجم راهو هيا تديروا هذه الحركة عشان تترجموا الفيديو أوكي آخر منطقين هنا يا إخواننا is stealing the diamond stole like the diamond يا جماعه هاي بوصل المقطع بلاستيني ديتاكس the mayor i hereby declare the tunisian archaeological tunisian. exhibit Open. Yeah, thank you. Yeah. يطلع المكعف هذا تونسي من تونس والجو اللي يسرقواها من, من تونسية ومن تونس أخرى هاي أنا الجو تونس دولة العربية من اللي دنيا تلا اللي منهم عندنا خيارين باست إن اللي هو الاقتحام العربي أو ستيك إن اللي هو التسلل اللي هي المهم حالياً نبدو بالباست إن هاي خلاص مين؟ الباب مرتوا هيا ادعس ياعيال هيا ادعس يا هيا ادعس ياعيال هيا ادعس ياعيال هيا ادعس ياعيال هيا ادعس شيء هيا شيء ياعيال شيء اوكي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها السلام عليكم اخوان. واو، okay. okay, well. uh, we باي باي قلت لك يا فندي، خط يبقى ولا يعدي يا فندي؟ يبقى يبقى. اوكي، ايوه. بس. طيب اوكي And they're always thinking that out right. Okay. He answered the phone. They Hey, what? And after that, they just stopped and arrested him. Whoa, really? Yeah. That's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving a. Oh. Crap. Hey. So. So. اه يا شنو؟ ربي تكون معي اه ربي ربي اه يا ربي اه يا ربي اه أوكي. ربي اه يا ربي اه يا ربي اه شوف. ربي اه يا ربي اه يا ربي اه يا ربي اه يا ربي Place your hands where I can see them. And do not worry I will be punished. Drive. Drive. Drive. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اقتحمنا باست ان وضعنا بس دقيقة في خيارات نجلبها زي ايش مثلا اه ما شيء. اه اه <تصفيق> <تصفيق> أه... هنالي... هنا شو جربنا؟ أوكي أوكي كيك شديد؟ أه... كيك ركلة كانش؟ بقى بقى بي... بي... وهنا في ما شيء أعطيك واحد طالع اه راح وقيت... أه... كم عصر... هنا حتى هنا في وقت شدي ركن أه... ما شيء طنيه أه... شت Very are going to go to are going to go to to go to the Netherlands. We are ah. going to go to بس الموت كيفني برصاص إني ضربت. سير، <تصفيق> هذه أخرات. هذه يا أوكي. أختنا بصترين. الآن إذا سنيك ان تسلل. كذلك إيه؟ يعني ولا فوق ابتداء حاليا نبدو من فوق فوق عند الهد جربوا هد <تصفيق> في عندنا أنتي gravity كاب هي تاع جديدة أكيد أخاف أكيد أكيد يا والله أنا عارف أن أخاف يو أر لوكي يعني إلى ويت تو أنت محطوط لأنك سوف ترى الفضاء باي مكنتش بنحطها تريبورت أول ما شفته لأن مرات هني بتصير مشكلة بس المرة مرات بنشوفها ما بطلش صح؟ لا والله صعب حارس اوكي عندنا بني. وعندنا حبة الاختفاء دفع وعندنا اسمه صعب اسمه صعب صعب بأي أي نظر بالكون بالكون متر ارجنيزره والله ايوه بين ذا بيبل ايوه شنو وتهلاوا اسيدي الله يرفع نبي لك الله والله تجد ان اسمه صعب اسمه صعب يا شو القصه. ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان شو ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان والله هذي ايش شديد آه بورتل آه. آه أنا اح اح اح اح اح اح اح اح اح يا اح اح اح اح في دروب اح روحك اح اح شوفوا اح اح اح خيار غبي اح اح اح بي روي اوكي آه. باكوترط روايه في رقبتك يا باكوتروايه في رقبتك وهي همر ولا ليزر ما نديروش الهمر اه اثنين تي هذه اكيد اكيد واط <تصفيق> يا راجل المنطق يا اخواننا نبي تفسير منطقي بهي. وات ذا هير هالجمال المضيق كنون مدفع تشيز زنك مدفع كنون أوكي. اخر. كا كتقطط اخر اخر اخر اخر اخر بهي جبنة. عمبوه اللي بكاحد سرشي سرشي هدي أخرته ما يدير شيء يا الله باهي بلانك لوحه في نكسر قبتها ولا نجيب سلاح دايموند ولا ولا نزق بزقق غبا أنزلو هينكسر رقبتها أح دا دا <تصفيق> يقصد الام في person easy. لكن لا في الحقيقة اطيح عليه يسين بوركا طيح بوركا بوركا يوسين بوركا بوركا بوركا هني بوركا بوركا بوركا بوركا بوركا بوركا بوركا هني بقي في شيء في الجربة، النهاية، خيار إياه، حب. شوف كيف الطيحة، بقتي. بقتي. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله غبي. <تصفيق> أوكي، هالمرة كنا إلى ستيك إن، بس هالمرة ستيك إن يا جماعة ستيك ان. ستيك ان بس هالمرة لوضن. لانه فوق الآن ننتقل الى اللوطة ماشي بيك شريك ري ولا هيد؟ برا فوته ها اكيدة اكيدة بيصير شريك شكرا شوف دود اه دود بهالبيك كريبر كريبر تو ماينكرافت كرافت. شوت ديف ديف تكلم في دي بريزن الصندوق الصندوق اللي استخدامها رحنا للاستيشن بريزن المهم قنبلة ولا طيارة ولا أي نستخدم سلاح السلام عليكم شوفوا الوجه شوفوا الوجه يا آه الله قبلن طيارة أبو أوكي أوكي كما كروبر زايد كرابس والله هالفلاي هلف جود بول بوكيمون هينا بوكيمون دينا. انا ماشي اوكي واحد اربط الدافع اه هههه يعني شوفوا الاخرات لا تطلع لا ترى شوفوا كنه Somewhere the ocean. I don't know what to sir, you might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god, it's over nine? Yeah, I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this resting situation. من يشاهد هذا التفاعل؟ إلى اللقاء! إلى اللقاء! إلى اللقاء! إلى اللقاء! <تصفيق> المتع كلها انتهاء وهي صفر من 100 شخصتها 1330 قسمه صفر سبكة أه شخصها لا حد يفكر يقصد على صفر المهم قلت النصف مليونية وأنت و.. و.. و.. هذه ما ضبطك هذه ما ضبطك يوكش قصتها أكيد أبى في لازم تقتل لازم يكون 25 عشان تفعل نيوك أوكي. ولا من هدينا أنا أخيراً، إذا كان هناك ألوان، إذا كان هناك ألوان، إذا كان هناك ألوان، إذا كان هناك ألوان، إذا كان هناك كان كان دايموند باي يا دوب الجو <تصفيق> اسمع والله صح يا عيال والله والله لا تسامر اوكي هي نشوف المنيو كمان كل نهايه هاي قشر المنيو شو الحلقه الجايه الابسد الجاي اوكي كان عندنا سين دي دايموند الان ما القادم اوكي بيه يا شباب سمعت المقطع تنوقفو هنا لو عجبك المقطع لايك ولو ما عجبكش عندك الدسلايك نشوفكم على خير المقاطع الجاية وأدروني على جودة الفيس كام السيئة يا ريت كان عندي فلوس نغير الكاميرا نشوفكم على خير